Hej stjärnan och välkommen till kapitel 4 av How to Stream. Vad är det första du tänker på när jag säger livesändningar? Under de två senaste kapitlen har jag pratat om hur livesändningar ter sig i resten av världen. Från Mokbanks i Sydkorea till den enorma livesända i e handeln i Kina. Men nu vill jag prata om vad jag ska sända och varför. Hur ska man resonera? Först måste du fråga dig själv varför vill du live livesända? Eftersom en livesändning mestadels bara är ett verktyg för att nå ett slutmål. Är det för att du vill underhålla? Utbilda? Känna lite pare? För en karriär? Eller vill du bli känd? Eller vill du bara göra det för att du kan, du har inget speciellt mål med det. Jag skulle säga att beroende på vad din anledning är avgör vilken typ av streamer du kommer att bli och om du kommer lyckas. Jag skulle också hävda att vissa skäl är hälsosammare än andra. Det är hälsosammare att vilja bli en streamer som primärt vill ge snarare än bara få. Det är en fundamental skillnad där. Det är skillnad mellan viljan att underhålla och viljan att bli berömd eller rik. Att bli berömd borde aldrig vara målet, bara effekten av att du gör något du älskar som vissa människor råkar uppskatta. En sak som jag vill påpeka är att jag är verkligen allergisk mot människor som fokuserar för mycket på likes och följare. Det är inte sunt. Det du borde fokusera på är att ge kvalitet och över tiden förhoppningsvis nå ut. Du kommer nå ut om du, om du förtjänar det, det lovar jag dig. Men det gäller att ha tålamod och vara konsekvent. Detta är inte en sprint, detta är ett maraton som kräver kärlek och hängivenhet. Marknadsföringen är naturligtvis en, en stor komponent av att bli populär. Men vi kommer att prata mer om det i, i ett kommande kapitel, för om ingen ser dig, det, det spelar ingen roll hur bra du är, right? När du sänder då måste du alltid vara medveten om, om din omgivning. Eh, speciellt vad dina tittare ser och, och hör. Det är inte svårt egentligen, om vi ska vara ärliga, att sticka ut. Men det är svårare att sticka ut på ett positivt sätt kontra på ett negativt sätt. Alla kan vara arga eller visa mycket hud. På sociala medier och får en massa klicks på grund av det. Men fråga dig själv: är det verkligen något du frivilligt lämnar efter dig för evigt på internet? Eller vill du stå för något annat? Vill du bli något annat? Min första tanke var att jag bara skulle sända mig själv när jag spelar spel. Men efter ett tag märkte jag att det inte räckte. Eftersom nästan allt du gör jämförs så klart med tusentals människor som gör samma sak där många gör det bättre. Så jag var tvungen att fråga mig själv: Finns det en speciell sak som jag är bäst på? Och jag kom fram till att: Nej, inte egentligen. Min styrka är att jag är bra på många olika saker tillsammans. Så vad är man med det här? Hur gör jag nytta av det här? Här måste man verkligen vara ärlig mot sig själv. Och, och Klarar du inte det, kan du inte det, så be några goda vänner om råd. Och bli inte arg om sanningen ger ont. Var tacksam. Fråga dock inte mamma och pappa, för de är lite för partiska, skulle jag vilja säga. Så i mitt fall funderar jag på att mixa där jag sänder och hur jag spelar. Men också göra intervjuer och andra saker som passar min profil och operationer. Och se om det fungerar. Prova sig se fram. Misslyckas lära och förändra snabbt. Det finns ju inga klara facit här. Alla måste hitta sitt eget sätt. Oftast är de som lyckas riktigt duktiga på, på ett spel. De som streamar spel då. Där har vi liksom spelare som Shroud. Eller som superroliga. Färre människor än blandning av, av dessa två. Man kan också hitta på en karaktär och leva den som till exempel Dr. Disrespect gör. Det finns ytterligare en sak som är populär. Är du en hate shake kan du faktiskt locka följare genom att visa bröst och rumpa lite väl mycket när du sänder. Men det är som, som jag nämnde innan inte någonting jag skulle vilja uppmuntra. Du kommer förmodligen att må bättre på lång sikt om människor följer dig beroende på din insida och inte din utsida. Du ställer en viss förväntningsnivå när du visar lite för mycket, eller hur? Så hur många timmar då måste jag investera i dessa sändningar? Man kan säga att de mest framgångsrika kreatörerna började med att streama spel på Twitch ungefär 68 timmar om dagen nästan alla dagar i veckan. Jag kommer naturligtvis inte att kunna göra det för att jag har lite Napreon men, eller min vinkel kommer att vara, let's see Möbelstore. Men sanningen är att ju mer innehåll du publicerar, desto större är ju chansen att du kommer att bli, bli märkt och sedd. Tittar vi på spel så i de flesta fallen också kan man säga att folk håller sig till, till ett spel. Du behöver inte göra det, PewDiePie gör det inte. Men det är kanske det mest vanligaste. Så man kan ju fråga sig själv. Finns det ett spel man kan spela i flera månader i streck, ut, under flera timmar om dagen? Uh, och uh, för mig i detta fallet så kan man säga att PlayerUnknown's Battlegrounds är just det spelet. Men jag kommer förmodligen att vara lite mer öppen för att prova andra saker i framtiden när nya spel kommer ut. Och beroende på om jag kommer att sända själv eller med vänner framöver. Du kan hitta en, jag lägger till en länk i kommentarerna nedan. Som leder dig till Twitch Metrics, där du kan se vilka spel som är mest populära på Twitch. Och på det sättet kanske avgöra om du vill streama någon av dessa spel. Min Grammelo vill att jag ska börja spela Fortnite med honom, såklart. Men frågan är om jag är bekväm med att bli buren av ett tioårigt barn. Det känns väl inte helt humoral. Men han är faktiskt riktigt bra. Vi får se. De är ju framtiden. Vi får se. Det finns vissa teman, jag brinner extra mycket för, som jag vill ta upp i min stream. Uh, ett är att jag har en uh, liten vision faktiskt, att vi kan använda spel för att bättre utbilda oss själva. Vi vet ju att vi lär oss bättre när vi gör kul. Och få saker underhåller oss lika mycket som, som spel. Så föreställ dig ett helt annat sätt att lära dig skolämnen. Uh, historia, matte... Uh, eller arbetsroller via spel och då nyttja deras interaktivitet och belöningssystem. Gamification heter det på, på, inom företagen. För om du låter ett barn vara, en människa vara, vad kommer de göra större delen av, av sin tid? Spela, right? Så detta vill jag djupdyka i. Djup jag skulle också vilja diskutera hur vi skulle kunna bygga broar mellan eh, vissa grupper av människor genom att använda spel. Till exempel föräldrar som aldrig spelar och barn som gör det. Eller turister och invandrare som vill lära sig mer om vår kultur och land eller vice versa vi vill lära oss mer om deras. Så föreställ dig innan du åker på semester till Egypten istället spela ett spel med några egyptier och kanske få en vän. Du kommer säkert att få bättre förståelse för deras kultur. Eller spela med nyanlända. Och berätta om hur livet fungerar hos oss. Så Spel har ju inga gränser, och jag, jag älskar det. Eh, när du blir en streamer eh, förresten måste du också tänka på vilket språk eh, du ska prata på. Eh, om jag i, i, i mitt fall endast talade på svenska eller så skulle jag vara mer nischad. Eftersom det bara är ett par miljoner människor som skulle förstå mig. Om jag istället pratar på engelska har jag en räckvidd på cirka 1,5 och miljard människor, vilket är 20% av jordens befolkning. Men detta innebär ju såklart också en stör konkurrens. De flesta av dem som förstår engelska har ju inte engelska som modersmål så det blir inte ens besvärade om mitt hackiga uttal. Jag har bestämt dock att jag kommer främst försöka på engelska, men ibland på svenska och engelska bara för att lära om skillnaderna. Vi får se hur allt detta kommer gå. Jag kommer som utlovat att hålla dig informerad ut med vägen. Jag hoppas inte detta blev förörigt. Det räcker för idag. Ja, dessa kapitel blir alltid längre än jag vill. Men så är det mycket, mycket som jag egentligen vill säga. Så glöm inte att vara snälla mot varandra. Om du gillar det du hör så prenumerera. Och tills nästa vecka är det jag.